انني شاب اريد ان اتزوج فتاه وانني عندما خطبتها من اهلها قالوا لي ان اخاها الكبير رضع معي من امي فارجو صدمتكم افتائي هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاه؟ اذا كانت ما رضعتني من امك ولا رضعت من امها ولا من ولا من زوجه ابيها لا شيء اما اخوها رضع من امك لا يضر ومن اخيها رضع من امك لا يمنع المهم ان توهي أنت ما رضعت من امها وهي لا رضعت من أمك، ولا رضعت من أختك توزعها لها، ولا من ذكر بها أخلاها، فلا بأس إن فات وإن كان أخوها بعد من